آج ایکشن کمیٹی یاسین کی مرکزی قیادت نازبر کے پسماندہ گاؤں یہاں آئی تھی یہاں کے ہمائدین یہاں کے اور یہاں کے عوام سے تفصیلات ملاقات کے بعد جو ہیلتھ کیئر محکمے کے حوالے سے ہمارے پاس شکایات آئی ہیں اس حوالے سے یہاں ایک ڈسپنسری بنی ہے گورنمنٹ کے ای ڈی پی سے اور یہاں پر خاطر رقم گورنمنٹ کا خرچ ہوا ہے لیکن سخت سردی کے باوجود جو علاقہ ہے یہاں برف باری بہت زیادہ ہوتی ہے یہ پورا کٹ آف رہتا ہے یہ ایریا اس کے باوجود ڈی ایچ او صاحب سیکٹری ایجوکیشن سیکٹری ہیلتھ اور چیف سیکریٹری صاحب جناب آپ سے یہاں کے عوام یہاں کا ماہدین عوامی شنگ کمیٹی آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہاں کے ڈسپنسری کے اندر ایک بھی آپ اسٹامول بھی آپ کو سر درد بھی آپ کو گولی بھی نہیں مل رہی ہے یہاں پہ جو نرسنگ اسسٹنٹ ہیں وہ بھی موجود نہیں ہے ہم آپ کو چوبیس گھنٹے کا ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اور سیکریٹری جو ہے نا ہیلتھ آپ سے چیف سیکریٹری آپ سے اور ڈی ایچ او آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آپ تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر یہاں کے میڈیسن کا بندوبست کریں اور ہنگامی طور پر آپ یہاں پہ نرسنگ اسسٹنٹ کا بندوبست کریں نہ کرنے کی صورت میں ہم عوامی طاقت اور عوامی ردم آل آپ کو ہم دیں گے امید. امید.